Серед глядачів – Артем Коваленко. Хлопець – студент Миколаївського фахового коледжу культури та мистецтв. Навчається декоративній деревообробці. Прийшов подивитись на роботи, адже, говорить, виставка – це привід рівнятись на випускників закладу. «Роботи дуже високого рівня. Це теж четвертий курс. Подивився дуже гарно. Я намагаюся бути на їх рівні та працювати також. Да, Всі експонати на виставці – курсові та дипломні роботи студентів. Об'єднує їх один викладач з предмету художнє різьблення по дереву Михайло Кондратюк. «Ця виставка перша, тут представлені роботи студентів, вікова категорія 16-19 років. Тут є різні роботи в складності, розпочинаючи з геометричного різьблення, яке ми можемо бачити в куту. І закінчує рельєфами. Бажання, талант і праця. на праця – це найголовніше в нашій роботі». Для виставки обрали старовину українську тематику. Такі заходи важливі як для студентів, так і для випускників навчального закладу. Говорить директор Миколаївського фахового коледжу культури та мистецтв Сергій Мицик. «Уявіть собі, що це починаючий художник, да? звісно, що вони вже отримали диплом, але все одно це вже їх роботи представлені на розвитку не лише там комісії державної кваліфікації, а взагалі в громадськості Миколаївщини. На виставці представлені роботи десяти авторів, говорить організаторка Ольга Криницька. «Це вже традиційна виставка до Дня козацтва, до Дня захисника та захисниці України, бо тому році ми проводили виставку габеленів, українських габеленів, до того ми проводили виставку теж народних творів. Тобто це вже є традиційно, з, з, з театром «Багадійний фонд проводить до цієї річниці». Такі експозиції в приміщенні театру дуже доречні, говорить директор роздраму Артем Свистун. «Сучасний український театр – це поліфункційний заклад. Коли людина приходить, щоб отримати якісь задоволення, якусь емоцію, до театру подивитися виставу, він заходить в Бузькову фойє або в наше блакитне фойє заходить, дивиться виставку. виставку наших майстрів, митців. Якщо людина не може спеціально піти в виставкову залу подивитися, він приходить до театру і дивиться і унікальні виставки, які відбуваються в наших стінах. І зараз, якраз напередодні міжнародного театрального фестивалю, де подивиться більше 400 всі охочі можуть подивитися експозицію протягом трьох тижнів. Валентина Гурова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.